Következő témánk pedig a lepedék, illetve a fogkő lesz, ezeknek a tisztításáról, illetve a nem megfelelő tisztításnak a következményeiről fogunk beszélgetni. Ugye a lepedék minden étkezés után keletkezik a fogainkon, sőt a fogmosás után már nem sokkal keletkezik egy olyan sejtmentes, baktériummentes réteg a fogakon, amikből később nem is olyan sokára ki fog alakulni a lepedék. A lepedék önmagában könnyen tisztítható otthon is. Fogmosással, fogsájmezéssel, nagyon szépen letisztítható a fogak felszínéről. A legtöbb gondot egyrésztről a fogak íny szélén megtelepedő lepedék okozza, mert ez fog ingyulladáshoz, illetve fog egy vezetni a későbbiekben. Fontos tudni, hogy a fogkő az önmagában lepedék nélkül nem képződik a fogakon, a fogakon található lepedék az, ami a fogszúvasodásért és a fogénygyulladásért felelős elsősorban. Ugye az ígyszélen megtelepedő lepedék az, ami a fogénygyulladáshoz vezet. Ezért nagyon fontos a megfelelő fogmosási technika és az intisítása is. Fontos tudni, hogy a szájunkban összesen három nagy nyelmirigyünknek a kivezető csöve található, és ezekből a kivezető csövekből kálcium és magnézium sók csapódnak ki a lepedékre. Tulajdonképpen ezek a megkeményedett sók azok, amik a fogkövet alkotják. A fogkő otthoni fogmosással, illetve fogtisztítással önmagában már nem távolítható el, ez csupán csak professzionális szájápolás során pattintható le a fogakról, ugye ez a fogkő eltávolítás. De mit is okoz tulajdonképpen a lepedék, és mit is okoz tulajdonképpen a fogkő? Ahogy már említettem, a fogkő a fog lepedékből alakul ki. De abban a pillanatban, hogy már a fogkő megtelepedett a fogainkon, mivel ez egy érdes felszín ott a fognak a felszínén, ezért sokkal könnyebb később a baktériumoknak ezekre az érdes felszínekre rátapadnunk, mint a frissen megmosott, letisztított fognak a sima felszínére, és ezért egy fogköves fogon még több lepedék fog megtelepedni, ami ugye még több baktériumot és még nagyobb kockázatot jelent később a és a fogszóvasodás szempontjából. Ezért nagyon fontos a megfelelő szájápolás, illetve rendszeresen eljárni a fogorvoshoz ellenőrzésre, illetve fogkő eltávolításra adott esetben. Maga a foginduladás egy ideig csak fogínyvérzéssel fog ö, mutatkozni, illetve esetlegesen érzékenyebb lesz az adott területen a fogínyünk. De a abban az esetben, amikor ez a folyamat, ez a lulladásos folyamat már elbillen a baktériumok irányába, és a szervezet már nem fog tudni úgy védekezni ellene, ahogy kéne, akkor megkezdődik egy olyan visszafordíthatatlan gyulladásos folyamat, ami a csont lebontódásához fog vezetni. Ezt nevezzük hétköznapi nyelven fogi fog vagyis fog egy betegségnek. A csont lebontódásával pedig, ö, mivel egyre kevesebb ö, csont fogja támasztani a fogakat, ezért egy idő után elkezdhetnek kimozogni, és tulajdonképpen ez a fogelvesztés második leggyakoribb oka a fogszúvasodás mellett. A nem csak a fognak a koronai felszínén telepedhet meg, hanem akár benőhet az íny alá is. Ilyenkor egy szükség van arra, hogy az ultrahangos eszközzel egy kicsit mélyebben benyújunk az íny alá, hogy az ottani részeket is megtisztíthassuk. Amennyiben már nagyon mély tasakok alakultak ki, amik nagyon komoly gyulladásban vannak, abban az esetben már egy szakorvosnak a segítsége szükséges. Ez, ö, ilyenkor parodontológus szakorvoshoz szoktuk küldeni a pácienseket, akik egy mély tisztítása, benyúlnak az inyele és küretellás segítségével kikaparják onnan az ott megtelepedett fogkövet, amit mi ezzel az ultrahangos eszközzel nem feltétlenül tudnánk úgy megtisztítani olyan hatékonysággal, hogy ez később gyulladásmentes környezetet tudjon biztosítani.